Максимум форми хоккейстів європейських розрахований в Олімпійський рік саме на Олімпійський цикл, на підведення до Олімпіади, на лютий фактично. Да? І зараз, якщо говорити, цей рік, 2014, після Олімпіади чемпіонат світу, він, по-перше, як правило, не цікавий абсолютно буває. Дуже рідко буває цікавий. І більшість команд до нього як до другорядно справді турніру ставляться. Взагалі не секрет, що у Північній Америці навіть молодіжний чемпіонат світу викликає більше цікавості, аніж звичайний цей дорослий чемпіонат світу у вищому дивізіоні. Тому, чесно кажучи, передбачити, хто стане чемпіоном світу цього разу. Я не ризикнув. Єдине, що північноамериканські команди, в принципі, як і ті команди, які формуються за рахунок легіонерів із океану, їм, в принципі, байдуже. Для них закінчений сезон і все вже залежить від тренерської роботи, підбору якихось там сполучень, трійок, пар захисників, від того, які голкіпери приїдуть, в принципі, захищати. Може, може бути прекрасний напад, скажімо, Вашингтон не потрапив до... Плей-оф, Тому Авечкин майже на 100% приїде до Мінську і разом із ним ще кілька хороших передбачається росіян виконавців і от з новим тренером з нарком з хорошим підбором виконавців у нападі і з Варламом мені здається у росіян є реальний шанс поквитатися ну тобто реваншуватися за провалену олімпіаду передусім виправдатися перед своїми вболівальниками ну і це саме Абсолютно стосується і канадців, і американців, передусім, мені здається, які також можуть привести хороший склад із тих команд, які не потрапили до плей-офф. Ну, і так само Фіди і Швиди. Мені здається, от чомусь, мені здається що фіни проявлять себе на цьому чемпіонаті.